Lajar menulis huruf kecil J Cara tulis huruf J Langkah 1. Lukis mata kail Langkah 2. Tekan titik atas mata kail Lukis mata kail Tekan titik atas mata kail lukis mata kail tekan titik atas mata kail J Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama Buruh J kecil senang sekali ambil pensel, lukis mata kail letak titik atas mata